Hm. És azok, az milyen település ott? Nem tudom. Szerintem Piliszentlás Vagy Pilisvörös lászik. Hm. De ez az egész? Vagy? Éh, nem tudom. Az igazság körülbelül 30 éve volt, amit utoljára az ott egy kicsit átalakult. Mm. Na, milyen települések ezek itt? itt, itt te... És a legtöbbnek a nevét, benne van a nevésre. Tehát itt, itt többnyire olyan települések vannak, aminek benne van a nevé az, hogy Pilis. Igen, Szent Iván, szentkeret Szent és egy kezdődik. Uh -huh. Persze, de mondom, itt ilyen 50-100 rel -re tudsz látni. Uh -huh. De itt lehet, ott van, na a település. Hol? Jó, ott lehet. Azért tényleg ufaszottan, nehogy láss. Oha! Jó, itt, itt, itt nem, nem, nem megyek enni tovább.